Bine te-am găsit, draga mea! Iată ce model de unghii îți prezint în acest tutorial. O floricică pictată manual cu diferite texturi și ombre frumoase. După ce am aplicat un gel alb și l-am uscat la lampă, fără să îl degresez, încep și pictez cu acest produs care rezultă din combinația a două produse. Pentru a afla. Ce am combinat aici, te invit să te înscrii la cursurile mele online de manicură de pe Patreon, al cărui link pentru înscriere îl găsești în secțiunea descriere a acestui tutorial. Pictez fiecare petală în parte sau când nu se întrepătrund petalele, poți să pictezi și mai multe deodată, după care le polimerizezi la lampă. Apoi peste voi veni cu alte petale care vor fi mult mai intense ca și cum ele ar fi deasupra și acestea care sunt puțin mai transparente de desubt. Dar atenție, trebuie să fie uscate în parte, nu să se întrepătrundă produsele nepolimerizate. Iată, după ce am uscat aceste trei petale, urmează să pictez alte petale deasupra, dar care le fac mult mai intense. Draga mea urmăritoare, îți recomand cu foarte mare încredere să te înscrii la cursurile mele online de manicură de pe Patreon, deoarece vei primi foarte multă informație de calitate, primind în oricare nivel te a înscrie câte două tutoriale lunar dar mai ales dacă te înscrii în nivelul de întreținere, ai acces gratuit și la nivelul diverse. Și atenție, între 1 și 30 aprilie, va mai apărea un curs și anume cursul de designuri, care va avea un preț mediu, iar dacă tu ești înscris sau te vei înscrie chiar de acum începând în nivelul de întreținere, vei avea acces practic la trei cursuri în același Timp. Așadar, dă un click pe linkul din descriere ca să vezi despre ce este vorba și te poți înscrie încă de acum în nivelul de întreținere sau când va apărea acel curs nou de designuri în 1 aprilie. Nu este țeapă, da, este foarte serios. În 1 aprilie va fi uh, publicat noul curs de design-uri, al, uh, al cărui banner poți să-l vezi chiar pe site-urile mele de socializare, Facebook, Instagram, cu numele Dasca Lionela Ana, ca să vezi despre ce design este vorba în acel curs, uh, la care poți să fii și prezentă, dacă dorești, în data de 2 aprilie, în salonul meu din Bistrița Năsăud, iar dacă nu îți permiți să vii la un curs... Uh, în salon, în Bistrița Năsăud, te aștept cu drag să te înscrii în cursurile online de pe Patreon. Bun, draga mea, după ce am terminat de pictat petalele cu gelul Design Gel Silver de la Noblesse, pictez aici o umbră mică de scliperici între petale, în mijlocul floricelei. Pentru o reducere de 10% la produsele Noblesse Nails, pune, te rog, codul Ionela, în secțiunea Voucher atunci când placezi o comandă de minim 100 de lei pe site-ul Nobles Nails. Usuc la lampă, după care voi aplica Top Coat Gel Lac de la Moonly. Este un top fără dispersie, foarte, foarte lucios și sticlos, cu o rezistență durabilă de peste o lună de zile. Îmi place foarte mult acest top. Îl aleg de fiecare dată când doresc poze profi, curate și foarte strălucitoare. De asemenea, pentru o reducere de 15% pe site-ul moonly.ro, folosește codul Ionela și primește reducere de 15%, apoi la fiecare comandă primești puncte de fidelitate care le poți refolosi mereu când placezi o comandă nouă. Cu gelul din care am amestecat inițial pot să pictez acest, acest contur peste care voi aplica un produs despre care nu îți spun aici ce este vorba, dar dacă te înscrii la cursurile online de pe Patreon poți afla toate detaliile ascunse ale acestui tutorial. Mă apropiu de finalul acestui tutorial. Îți mulțumesc, draga mea, urmăritoare, că ai urmărit cu foarte mare interes uh, tutorialul, ai rămas alături de mine și că ești urmăritoarea mea de atâta timp. Te aștept în privat pentru detalii despre curs atât online cât și fizic în salon la Bistrița Năsăud. Nu uita să zâmbești, draga mea, te pup!